નામ અમલાણી છે હું અને પોરબંદર મારે દ્વારા સમાવેશી શિક્ષણ અંગેનું એજ્યુકેશન પેપરની અંદર મારો ટોપિક છે ઇન્કલુઝિવ એજ્યુકેશન મિનિંગ કોન્સેપ્ટ એન્ડ તો આ ટોપિક સૌ પ્રથમ આપણે તેનાથી નહી થઈ શકે એ બોજારૂપ છે એનો કશો ઉપયોગ થઈ શકે તેમ નથી ઉ કર્મ નું ફાળ બોગવે છે પરત છે શાળામાં ના વર્ગખંડ માં રહેલા બાળકો ના અધ્યન સ્તર ને સુધારવા ઈમાનદારી પૂર્વક ના શિક્ષણ પર કેન્દ્રિત છે સમાવિષ્ટ શિક્ષણ માં વિશિષ્ટ જરૂરિયાત વાળા બાળકો તેમના મોટા ભાગ નો અથવા બધો સમય સમાવેશી શિક્ષણ એ દરેક બાળકના સહભાગીતાના હક અને શાળાની દરેક બાળકની સ્વીકાર ની ફરજ પર આધારિત છે હવે જોઈએ સમાવેશી શિક્ષણ નો અર્થ સમાવેશ આપણી સમક્ષ ત્રણ આકૃતિ જોવા મળે છે જેમાં સૌ આકૃતિ છે તેમાં આપણને એક મોટું વર્તુળ અને તેની બાજુમાં નાનું વર્તુળ દેખાય છે જે મોટા વર્તુળી તો આકૃતિ ઉપર થી આપણને સમજાય કે સમાજમાં સૌ પ્રથમ અલગપણાની વિચારધારા વિદ્યમાન હતી એટલે કે સમાજમાં વિકલાંગ વંચિત જૂથની વ્યક્તિ સમજાવે છે ત્યારબાદ જે બીજું વર્તુળ દેખાય છે તે છે ઇન્ટીગ્રેશન એજ્યુકેશન માટેનું સંકલન વિચારધારા આવી જેમાં અલગ કરતા વિકલાંગ સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓના જૂથમાંથી પણ અહીંયા આપણને જોવા મળે છે કે શાળા જ છે પણ એનો વર્ગખંડ આપણને અલગ જોવા મળે છે ત્યારબાદ ત્રીજું જે વર્તુળ છે તે છે ઇન્કલુઝન એટલે કે સમાવેશી સમાજ દરેક વર્ગ જાતિવા લાગી આ વિચારધારા ને સમાવેશન કહે છે ત્યારબાદ જોઈએ આપડે શિક્ષણ સમાવેશન શિક્ષણ સમાવેશન એટલે સમાજમાં વિશિષ્ટ જરૂરિયાત શિક્ષણ માં સમાવેશન એટલે શાળા માંથી બાકાત રહી જતા હોય તેવા તમામ બાળકો ને તેમાં આવરી લેવા જોઈએ જેવો કદાચ ભાષાકીય સંદર્ભે જોઈએ ભાષાનો ઉપયોગ કરતા હોય તેવી ભાષા આ બાળકો છે એ ઉચ્ચારી શકતા નથી શારીરિક સંદર્ભે જોઈએ તો તેઓ બીમાર હોવાથી ભૂખ્યા હોવાથી તેમાં કોઈ વિકલાગતા પણ હોઈ શકે બૌદ્ધિક સંદર્ભે સારું પરિણામ જોઈએ તો ખાસ કરીને જેવો ઘરે ખેતરે કામકાજ કરતા હોવાથી અથવા અન્યત્ર કરેલ હોવાથી आर्थिक संदर्भ परिवार समावेशी शिक्षण संकल्पना शारीरिक मानसिक वर्तनिक के अन्य कोई क्षमता के अक्षमता ने ધ્યાન માં લીધા સિવાય તમામ પ્રકારના શાળા કહે છે જેમાં ચોક્કસ વય જૂથના અને સમાન શિક્ષણ જરૂરિયાત ધરાવતા બાળકો ને કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વગર સમાન શૈક્ષણિક વાતાવરણમાં શિક્ષણ આપવામાં આવે છે અક્ષમતા વગરના બાળકો સાથે મુખ્ય પ્રવાહ ની શાળામાં અપાતું શિક્ષણ એટલે સમાવેશક શિક્ષણ શાળાનું વાતાવરણ બાળકોને ને અનુકૂળ આવે તેવું પ્રવાહિત વ્યવસ્થા એટલે સમાવેશક શિક્ષણ જાતિ ધર્મ ભાષા શારીરિક કે માનસિક ક્ષમતા અથવા અક્ષમતા પ્રદેશ સંસ્કૃતિ જેવા પરિબળોને આધારે કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વગર તમામ બાળકોને એક શિક્ષણ આપવાની વ્યવસ્થા એટલે સમાવેશક શિક્ષણ સમાન વાતાવરણ અને સમાન ભૌતિક સુવિધાઓ વચ્ચે અપાતું શિક્ષણ એટલે સમાવેશી શિક્ષણ તો આ રીતે આપણે સમાવેશી શિક્ષણની સંકલ્પની વ્યાખ્યા જોઈએ સૌ પ્રથમ વ્યાખ્યા જોઈએ તો એ જીઆન ગ્રીકો એ ઓગણીસો માં આપેલ છે વ્યાખ્યા આ છે સમાવેશી શિક્ષણ એ મૂલ્યો સિદ્ધાંતો અને અભ્યાસોનો નો સમૂહ છે શિક્ષણ આપવા પર ભાર મૂકે છે ત્યારબાદ ની વ્યાખ્યા જોઈએ સમાવેશી શિક્ષણ એટલે વિકલાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને સામાન્ય શાળાના વર્ગખંડમાં કુંગલ માસ એ બે હજાર ચાર માં આપેલ છે ત્યારબાદ આપણે યુનેસ્કો એ આપેલી સમાવેશી શિક્ષણ ની વ્યાખ્યા જોઈએ પ્રત્યેક બાળકની વિવિધતા સભર જરૂરિયાતો તેમના એક્સક્લુઝન ઘટાડવાની પ્રક્રિયા એટલે સમાવેશી શિક્ષણ ત્યારબાદની વ્યાખ્યા છે FOA આપેલ છે કે અન્ય કોઈ રીતના ભેદભાવોને અવગણીને તમામ બાળકોને તેમની શાળાઓ માં સમાવેશન કરવાની જવાબદારી એટલે સમાવેશી શિક્ષણ શીખવવામાં આવે અને તેમના શિક્ષણ ને ફરજીયાત રીતે તેમના અભ્યાસક્રમ અને શિક્ષણ પદ્ધતિઓમાં અનુરૂપતા લાવવી પડે જેથી દરેક પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ સમાવેશી શિક્ષણ દરેક બાળકમાં શીખવા માટેની ક્ષમતા હોય છે તો આ આપણે સમાવેશી શિક્ષણ અર્થ સંકલ્પના અને વ્યાખ્યા જોઈએ ધન્યવાદ